اسمي سجله من الصحايف بين صفحة العباس سجل يماني في السطور الاولة فارس حسين حيدري من ارض سام المصنع العزة من اصل المرجلة العزة تابي <تصفيق> والكرامة ليل ونسى حب لنزحه ولا هي مشكله، وانا بطل في الحرب دوس الظلام، وانا كمال العز كله باكمله، والمجد لدسمال والعزه حزام، املك مهاره في المعارك مذهله، وايماني الدافع ودود للامام، جنب الثقه بالله شبه والله حامينا وعينه ما تنام، هذا وعود الله ما هي زايله النصر هو مظلوم من رب الأنا شفنا وعوده بنصب بصر وصلسلة ورحل في متكهد الوجه شهد من حاله الفارح عقب النصر له والله يعاد الله با يصبح حطاب والله يعاد الله با يصبح حطاب الله يا تاريخ اسمي سجله بنصح يبن صفحة العظام سجل يماني الاوله الأولى فارس حسيني حيدالي من أرض سام من مصنع العزة من أصل المرجله العزة كوبي و الكرام أهلي وزام الحرب لمزحة ولا هي مشكلة وأنا بطل في الحرب دوز الظلام وأنا كمال العز كله بكمله والمجد ليد والعزة حزام أمريك مهارة في المعارض مذهلة وإيماني الدافع جنبه الثقه بالله شبه زلزله والله حامينا وعينه ما تنا هذا وعود الله ما هي زايله والنصر هو مظلوم من ضبط الانام شفنا وعوده بالنصر متسلسله والحلف مكه قد وجيشه من حاله البارح اذ بالنصر له واللي الله ذا يصبح حطب يصبح خطا ولا